Například někdy na těch horách. Hezký počasí, sluníčko, není moc velká zima. Ideálně u moře, na pláži, s nějakým studeným pitím v ruce. <laughs> Ale jezdíme i nahoru v zimě, což je taky fajn. Uh, vlastně Jezdíme do Alpy činou. Ideální dovolená vypadá u moře, kde je teplo, slunečno, pod stínem stromů, pozorovat moře, potápět se a užívat léta a tepla. Moje, moje ideální dovolená je u moře, v nějakém hezkém hotelu, který je blízko pláže. A vypadá tak, že nějaký den zůstanu na pláži, válece, opalovat se, odpočinout si. a další den třeba pojedu chci procestovat tu krajinu, tu zemi, kde jsem, abych jsem se jí podíval, jak to tam vypadá.